Prelunge te agonie în dosarul turcenii Rovinar, ce au decis magistraii în dosarul în care sunt Ponta Pontaiova. În alta curte de casacie, sublinierea ei au amânat până pe 4 aprilie să intind ca în dosarul Rovinar, turceni. În care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru sevâr sublinierea infracțiunilor de faes sunt înscrisuri sub semnturi private, complicitate la evaziune fiscal subliniere sepelarea banilor. 3407-1-2015, inculpat Ciurel Lauren Ciudan. Inculpat Cristea Dumitru. Inculpat Graure Laurencin Octavian. Inculpat Ovadan Coman. Inculpat Ponta Victor Viorel. Am în pronuncarea la data de 04 aprilie 2018, s-a artat în minut. La ultimul termen de judecat.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 Victor Ponta a fost trimis în judecat de DNA pentru în înscrisuri sub semnătură privat 17 infracțiuni, complicitate la evaziune fiscală, în form continuată, subliniere I. Sepelarea banilor, fapte sevur subliniere în calitate de avocat, reprezentant legal al cabinetului individual de avocat Ponta Victor Viorel.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 Victor Pontă, prin cabinetul individual de avocaturi, a obținut de la SCAOVA sublinierei i asociat suma de peste 188.000 lei pentru presupuse activități efectuate în colucrare, dar care, în realitate, nu s-au efectuat.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 Anchetatorii au reținut ce, în 27 martie 2008, inculpații au încheiat un act adițional la Convenția de Conlucrare profesională, în sensul ce s-a modificat honorariul cuvenit lui Ponta la suma de 3.000 euro.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 Cursa citat precizează ce, din probe, a rezultat ce, prin încheierea contractului de conucrare, s-a urmărit bonificarea lui Victor Ponta pentru contractele încheiate de scaova sub linierei cu complexurile energetice.